Ada alih lair dengan tak ada alih lair. Ok, tu lah Cuba tengok ni. Ni saya baca di dalam Kitab Al-Misbahul Munir Rekah Syed Tafsir Ibn Kathir Muka 851 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim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 lanu harriqanahu thumma fil yamm minasfa innama ilahuukumullahu alladhi laa ilaha illahu wasi'a kull shay'in 'ilman wasi'a kull shay'in 'ilma ayat 97 atas media kepada hape surah qaha alhamdulillah sinilah keputusan keputusan yang nabi Musa Woyak kepada samiri katanya anak lemu yang dibuat daripada perhiasan siapa yang ada sikit sebanyak pangkat awak baik belakang. jadi anak lemu mah Nabi Musa pun nak marah kepada Samiri sebab ia nampak orang ramai ada sembuh, sembuh, sembuh. Anak lembu sana. Nabi Musa kata, Nabi Musa berkata kepada Samiri, jika demikian maknanya kalau begitu, pergilah. Idhab-idhab maknanya pergilah. Maknanya engkau adalah diusir dan dipulaukan. Maknanya mung kunah makrah. Mu tak boleh duduk sekali dengan puak aku. Gih, lah. Tua kan, mu jadi orang ramai sesak dengan sebab mu. Gih. Wallah alam ni dan dalam sejarah duk tengok ni, tak ada riwayatlah tanya Nabi Musa bunuh dia ke ataupun Wa'aganun tapi maknanya, tak sesuai duduk dalam kelompok-kelompok Bani Israel. Kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini. Maknanya Mung ni duh haru orang agama siapa kau orang percaya kepada mung Hei, saya miring. tu jangan jangan sentuh akan daku Antaku la misas gapo makna dia jangan sentuh akan daku tengok nota kaki 914 kesudahannya samiri disebabkan kufurnya dia cerita ada orang ada buat lembu nak we orang orang sembah ada orang tu orang kafe Supaya juga siapa-siapa yang buat bergala walaupun dia tak ada sembah berganda tak ada sembah tak kong tapi dia sendiri buat tak kong orang ramai ada sembah tak kong hak dia buat cer katanya orang tu adalah orang kafe tak ada no hukum tak ada kena takwil kok mana dah pak boleh hukum pepek lalu orang buat tokong adalah orang kafir apa tak ada dah orang buat tokong orang sembahyang tak ada cicit-cicit ada tak ada kena tang kamtah dah ustaz ustaz kalau dia orang tu ya sembahyang patu dia jual tokong dia nak ambil batu buat tokong kita nak hukum lagu mana dia dia islam ke dia kafir hmm. nak hukum lagu mana lagi tak fair cicit-cicitlah gitulah nak diusir dipulaukan dan io pula ditimpa penyakit yang berjangkit sehingga io tidak mahu disentuh orang tengok oh. ni tu rebalah selalu dah atas muka dunia kepada samiri jadi menyakit no, kok tubuh dia jadi penyakit hinung no. sehingga orang okay, tak sempat tepuh dengan dia dia pun tak ada tepuh dengan orang okay. ning arti la misas maknanya tidak akan disentuhi. Lalu gimana? Dan orang lama takut menghampirinya. Tak semasuk dekat. Ini ialah balasannya di dunia dan di akhirat pula lebih buruk lagi. Sebab tu kita gambar selalu siapa-siapa yang dok menetar agama Allah sejak daripada mula-mula manusia sampai ke akhir dunia. Kalau lah yang mati dah, duduk dari kubur, siapakah hari ni, duduk seksor, kena duduk seksor, seksor, seksor, seksor. Lepas dia tahu katanya, nasib dia di akhirat sikit lagi macam mana. Nah, cuba kita tengok lagi dah. Masuk dari ayat semula. Dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu, satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Ni Nabi Musa kecek dengan Samiri. Mu ingat molek atas dunia, Tuhan nak balah. Akhirat sikit lagi, teruk benar, umum. hey Samiri. Dan sekali, lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekalian lama menyembahnya. Ini Musa, rayak kepada Samiri. Ha, tengok. Lama rahmah duk sembah. Lepas tu nanti tengok. Eh. Allah kalau dam asal saya lagi, saya nak baca tafsir. Dalam tafsir Ibn Kathir. Sikit. Siapa dia Samiri? Dia ni duk sembah tak? Itu, duk sembah lembu ni tak? pamu ose jam lagi daripada tok nenek dia lagi you nak semua lembu lembu hidup hidup tok nenek dia tu orang semua lembu sembah tengok lembu semua. sangat lembu semua. pak dia apa lagu tu juga dia apa lagu tu juga jadi berasa rindu cinta kepada lembu tapi tu head, eh? ha rindu kepada lembu siapa ke dia pun diselamat duk dalam klum nabi Musa hak selamat daripada Fir'aun lah. Boleh jemur pergi sana pun. Dan dia hati dia. Jadi hati munafik. Dia duduk mikir bila-bila lah. Nanti lah. Na, satu hari. Nanti aku ada peluai. Aku nak cokeh semula. Hak tu nenek aku duduk semua. Anak lembu. Duduk semua lembu dulu. Aku nak pergi. Orang Bani Israel. Semua lembu. Supong dengan nenek aku juga. Tengok. Siapa setara tu? Dia duduk azar. Bahawa bon Nabi Musa naik di Bukit Tursinah. Dia pun peluai lah dia wah Wak-wak nak lembu lah dia semoh semoh semoh semoh semoh sesungguhnya kami akan membakarnya ini nabi musa nabi musa raya aku akan ambil patung anak lembu sat ni bakar selalu dah wi nabi musa batang sungguh kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di lauk sehingga hilang lenya ha. tu nabi musa janji patu yo wak sungguh dia buat semua sapakah hatta patong anu mu. lembu nya tahu nabi musa kata lagi mana inna ma ilahu kumullah allazi la ilaha illahhu wasi'a kull shay'in ilman sesungguhnya tuhan kamu hanya Allah yang tidak ada tuhan melainkan dia ni mengucap la ilaha illallah dah ni sebab tu kita orang islam semua pakak mengucap pen yang dia kan atah -kan dunia. Walaupun tak pandai basah rak, pandai basah rak, semua orang Islam, La ilaha illallah belakang. Ha, Pensi yang diau kan. Walaupun pelek-pelek pun, La ilaha illallah belakang. Walaupun sebut kena tak kena pun, La ilaha illallah belakang. Sebab ini dah besar sekali. Kita tahu belakang ni. Tahu belakang katanya, La ilaha illallah adalah setinggi-tinggi perkataan yang disebut oleh manusia dan dengan la ilaha illallah Allah Ta'ala akan reda dunia sampai ke akhirat nak masuk dalam syurga pun dengan kelimah la ilaha illallah miftahul jannah anak kecil pintu syurga la ilaha illallah pas kita nak mati pun la ilaha illallah Ini Nabi Musa besar kepada Bani Israel inna ma ilaha hukum sesungguhnya ke apa? Tuhai kamu yang sebenar Tuhai pesat juga adalah suratul baqarah Wa kum ilahu wahid Tuhai kamu adalah Tuhai yang satu Nak wujud dia kemah Tuhai yang tak nampak Di mata Tuhai yang ada dalam suratul an'am La tudurikuhul absar Wahu yudurikul absar Mata-mata Manusia semua ni tak boleh lihat, tak boleh tengok Allah Ta'ala. Tapi Allah, absar. Tapi tu hai yang nampak semua mata-mata manusia. Bukan arti tu hai nampak mata saja, lah. Tapi tengok semua. Perbuat teh, amal teh, kecek usaha, makan, minum, khijau, cari makan. Semua tu hai nampak belakang. Ni lah, Nabi Musa nak uyakin jelah-jelah kepada Bani Israel pada zaman itu. patut sini, cerita ni dah. Dan dari surah Tuhan ni, ia suks sini Suks di ayat 90 Napa ni lah, kesoh Nabi Musa Dengan Fir'aun Kesoh Nabi Musa dengan Samiri Kesoh Nabi Musa dengan Bani Israel Suks sini Lepas tu ayat lepas badan ni, cerita lain dah Hak lah Kita akan ngaji hak ro'el Hak hidup, so-so-so Hamad, tiuk sangka kalor Lepas tu, ha Nabi Adel Syeteh tipu Nabi Adel Dalam syurga, siapa kena tubik daripada syurga. nanti, nanti tengok insya-Allah kita akan ngaji semula. Tapi nak no, ayat tanya ayat 198 ni sinsub. เรื่องราวที่เกิดขึ้น di zaman Nabi Musa, siapa kau? Samiri pun dihambat ataupun dihina, siapa kau jadi menyakit tubuh badan, nyakit badan panggil. Nabi Musa pun ujar, innamalahu kullu. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah. Allazi la ilaha illahu yang tidak ada tuhan meleka dia ilma. Yang meliputi pengetahuan Akan tiap-tiap sesuatu Maknanya tuhan ni Ilmu dia traklum. Tuk sing tuk ya Masya Allah Gapa? Dia terjemuh dalam pimpinan ar Al rahman al-Ibawah Dengan ini berakhirlah Kisah Nabi Musa Ini ha, dah. Ha, dah Sini Patu tu cuba kita dengar sikit tak ada lagi masa ia itunya kita tengok Samiri ni siapa tersebut di dalam ayat As-Samiri dan Samiri ada alih lay dengan tak ada alih lay ok tu lah cuba tengok kan? ni saya baca di dalam kitab Al-Misbahul Munir Rekah saya tafsir Ibn Kathir muka 851 dan seterusnya, lepas pada tu, ada semuka lagi. Iaitu ke apa? Berkata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Dia katanya, Kana Baca terjemah lalui dah. Samiri adalah seorang lelaki daripada keluarga ataupun kapung dia, Bajarma. Bajarma. Satu, satu klum ataupun satu kapung. Orang di situ ni, dan samiri sendiri adalah orang-orang yang menyembah Lemuh Orang-orang itu yang disembah lembu belaka. Dan sembah lemuh itu adalah satu ibadat yang sangat-sangat dikasihi oleh samiri. Hah. Ikut tengok lemuh mana ada puak pakai sembah lalu dah. Boleh jadi wallahu alamlah. Air-air kencing lemuh kali boleh jadi dia makan. Boleh jadi. Ha ni kita sanitaran rasa sanita, loy-loy gitu. Sebab kita ada tengok orang-orang Hindu, kada-kada, ha, tak? Dia ambil bawah lemur, keting, pak tu ambil ta'adoh tangan, kalau kita ada tengok dalam klip ni. Ta'adoh tangan, basuh muka dia minum air keting lemur. Masya Allah. Tak? Nah. Lepas tu, Samiri ni, dia menzahirkan dia berimai dia jadi orang Islam dihadapi Bani Israel. Dia orang munafik ni. Eh? Dia sedang ton katanya Dia ni orang Islam Dia berimeh Nama dia Yang sungguhnya Musa bin Zafar As-Samiri Dia nama Musa juga Haa, Tapi Tersebut di dalam Dalek Ru'an Iaitunya As-Samiri Ataupun Samiri Berkata Kota Adah Ini ha, satu pendapat lain benar. Hak Sani Abdullah bin Abbas ayat. Berkata Kota Adah <coughs> Dia ni daripada Kapung Samaroh Samira sebab tu nama dia Samiri. Ah ha, tu gitulah. Lepas tu, ya Royak katanya dak boleh dia nak pergi buat tokong anak lembu saat ni. Dia katanya aku tengok Jibrail ketika Jibrail mari duk tunggu di tebing yang lek sana. Dia ni hak ni dia dakwa sendiri ni masa dia nak buat tokong anak lembu situ tu, dia katanya situlah aku tengok Jibra'i duk tunggu cokoh <coughs> nak apa? nanti nak binasakan Fir'aun ha, ni pendapat dia dia kata lagu mana ni? aku tengoknya melekat Jibra'i duk atas atas kuda maka tapak kaki kuda situlah tepat aku buat anak lembu Ha ni masyhurnya perkataan ini dikalangi ahli-ahli tafsir dan ulama-ulama tafsir. Salah lagi, masa ada sikit lagi dah. Iaitu nya dia ambik apa? Ambil serenggeng pasir hodok situ. Ha ni dia katanya, ambil berkat dengan pasir bekah tapak kaki Jibril. Hak ni hak dia skor. Sungguh tak sungguh wallahu alam. Nak? Dia katanya Di situ lah, bila dia ambil, dia tabur. Buf. Nak jadi tepat tu, keracai, jadi tepat untuk orang ramah beribadat. Apabila dia buat, sungguh suruh patung anak lemur. Maka, orang ramah apa pakai, mari semua belakang. Sebab, anak lemur yang dia buat tu dah. Jadi ada lubai daripada mulut, terus sampai kelubeh punggung. Angin apabila masuk ke punggung pun Bunyi soro Masuk ke mulut Bunyi soro ke punggung Orang pun apa buat pelik Eh anak lembu Bunyi soro ha, Ini nak ayat katanya Pandaya dia hak dia buat ha, Ini lah Kesoh lebih kurang Yang apa kita dengar sikit sebanyak Alhamdulillah Habislah Kesoh Nabi Musa, sebut di dalam surah Taha. Lepas tu dalam surah lain lain ada banyak lagi. Bila sampai ayat dia nanti kita kena kita kena baca, kena ulas semula sebab itulah ulama-ulama dah ada setengah-setengah ulama dia tafsir Quran mengikut mu'tamu. Mengikut baq dia. Kisah Nabi Musa dia cokek habis di dalam Quran ya, ayat-ayat-ayat-ayat. Jadi tak ada kena ada ulas acak cak kali. Ada. Kesoh Nabi Harun Kesoh Nabi Zulkifli Nabi Yahya Nabi Zakaria Nabi tu Nabi ni Cokeh-cokeh-cokeh daripada Quran Jadi Tak ada kena baca ayat So, so, so, so so. Baca muat Penmuatmu dia Ada juga seng Sengah-sengah hulamu dia Tafsir macam tu Sebab apa? Jadi Tak kena berulih acak kali Bila sampai surah lain Kesoh Nabi Musa dia katanya Klik kepada tajuk hok kita Kecek siap dah Hak tu kan Kena ngaji Masya Allah Namun lah nak boleh tahu so, so, so. Sebab tu, Quran ni, kalau dia terjemuh, hurai sungguh, so, so, so. Oh, uh, makin masal panjir. Ulama-ulama sebab tu dia menulis hitab, tubik, mari nak tahu apa apa jilid. Nak boleh habis sebuah Quran dengan ilmu yang ada, -ada pada diri dia, dia tulis, tulis, tulis, tulis. Ulama belakang-belakang ni, mari cek tengok. Ada yang kena, ada yang tak kena. Nak ayat katanya, ulama zaman dulu pun, dia tulis mengikut ilmu yang ada pada diri dia ulama sekarang ni bukan arti katanya cerdik lebih dah tapi pakak-pakak tolong dia mari cek tengok dia panggil tahqiq mari betul semula ya ada sengo-sengo hak zamin-zamin dulu hak tak kenal ulama tulis dalam kitab maka pakak-pakak mari baik kita alhamdulillah dah duduk di kita rajin tak tak rajinlah orang yang mengajar ni pula tak ada kira siapa mengajar tafsir Quran kena mengajar hok betul selalunya. Kalau dia royak hok tak betul pun kena royak betul katanya hok ni kisah ni tak betul. Ada dalam kitab muka tu juzuk tu tapi kisah ni ulama mari duk cek siap-siap mari katanya cerita ni tak betul. Ninlah amanah mengajar, amanah mengaji kita kena terima hok jelih hok modal. Ha itulah insya-Allah dah. Kita jumpa semula dalam ayat seterusnya iaitu nya ayat yang ke 99. Allahu Alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم الله وبركاته.